Hei salut! Hai să vorbim astăzi un pic despre relații, fie că de cuplu, fie că nu. Oamenii au nevoie să se vadă cu alți oameni orice ar face. Chiar dacă vorbești pe internet foarte des, ai nevoie să-l vezi la față pe om. N-ai cum altfel. Așa am fost făcuți și nu cred că se va schimba asta prea curând. Și cum faci să te și înțelegi cu el? Au apărut zeci și sute de manuale și conferințe despre ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci. Există un cod al bunelor maniere, există anumite alte coduri și reguli de politețe pe care, da, e indicat să le știi. Dar mi se pare că cine îți cere bani ca să-ți spună ce să faci și să nu faci, mie nu prea îmi prezintă încredere. Adică să ne înțelegem, dacă este vorba de un curs de ceva anume, bun, poate chiar te învață niște treburi. Dar toți ăștia gen, hai că te învăț eu cum să agăți sau ce trebuie să faci ca să ajungi la iluminare, mi se par cam șarlatani. Dacă ați dat peste cineva care nu e așa și face din asta, vă felicit din toată inima. Cum e cel mai bine să facem ca să ne înțelegem? Foarte simplu, acceptăm ideea că oamenii sunt făcuți să se certe și să se împace și că cine vine și îți rămâne în viață este cel care în primul rând te iartă și în primul rând îl ierți sau o ierți. E extrem de naiv cine crede că oamenii care sunt de mult împreună sau care lucrează de mult împreună sunt făcuți să fie etern de acord. Cei care reușesc să păstreze aparența asta nu înseamnă că nu se contrează, ci înseamnă că au găsit metode deștepte să rezolve asta și mai ales să nu arate public. Prin urmare, căsătoria și parteneriatul în afaceri înseamnă în primul rând răbdare și asta vine mai mereu când există un scop comun suficient de important încât fiecare să manifeste această răbdare și să lupte cu toată ființa lui pentru același scop pentru care luptă și celălalt. Oamenii se unesc mai repede împotriva ceva decât pentru ceva. Dar să fim înțeleși, nu neg și nu o să contest niciodată puterea unei dezbateri. Atunci când ai ceva de spus împotrivă, e bine să spui ce ai de spus fără orgolii, fără jigniri pentru că de cele mai multe ori din dezbateri se nasc de noi, nu din oameni care cad mereu de acord. O carte binevenită în orice înseamnă relații dintre oameni este și va rămâne arta a războiului, a lui Sun Tzu, primul tratat militar din lume. Acolo se enumeră și se iau la rând toate lucrurile esențiale atunci când pornești la război sau simbolic vorbind când ai de a face cu altă persoană care nu vede lucrurile exact cum le vezi tu. E o carte destul de scurtă, dar cuprinzătoare. Ce ajuns să înveți din ea, în primul rând, e că nu trebuie și nu ai cum să urmezi orbi niște reguli și că în fața unei situații concrete, trebuie să ai tăria de caracter să încalci o parte din reguli dacă ajută mai mult bine lui general sau scopului tău. Ați citit-o și voi? Cum vi s-a părut? Hai să vorbim!